Ταϊ σχέζε εις του σώματος. 1. Χουγιέες. 2. Αρρώστος. 3. Χε περίψυξης. Χε κατάψυξης. 4. Το φλέγμα. Χε κόριζδα. ο κατάρρουους. 5. ο πταρμός. Πτάιρο. Πτάρνιουμαϊ. 6. Χε πεέξη. 7. η τεκνεται οδοντος το η Ε οδοντικέ πρόσθεζις. 8. Το καταγμα του σκέλεος. 9. Ε οδονταλγεία. 10. Ε οσφουαλγεία. 10. Συμβουλευόμαι το ιατρόε. 12 το φάρμακον, το ίαμα, τρία το πρόσταγμα του Ιατρου, he συνταγέ του Ιατρου, τέσσερα καίδακα, he ατονία, he μαλακία σωματο. πέντε ο έμετο εμετος, εμεό, εκαίδακα, τα εξανθέ Χιλαρά. Επτάκαϊδεκα. Εκεφαλγία. οκτοκαίδεκα, Ε νύσταξη. Ο νουσταγμό. Εννέακαϊδεκα. Ο ύλιγκο. Έικοζιν. Ο πυρετό. Έικοζι χεν. Ο εμπολιασμό.